Kaj ješ? Mlečno kašo. Evo tudi. Sem že vso pojela, ker je bila tako dobra. Pridi yeah. jo, naredivaš za Ja.